mtazamaji wa Stain TV mimi ni Katherine Silvestra mara nyingi huwa tunazungumza na watu mbalimbali mbali, lakini kwa siku ya leo niko na mgeni hapa ndani atajitambulisha anaitwa nani tutapiga story nyingi sana ma story mobu, na uta enjoy karibu asante habari yako safi za kwako sasa kwangu mimi nzuri mtazamaji anatamani kufahamu unaitwa nani naitwa Deborah Lucas Maimond Okay. Deborah Rukas-Rymond, Mtwamba. Safari yako ya kuanza stani ilitokea wapi? Yaani kabla ya stani ulikuwa wapi mpaka kuja kufika Safari yangu kabla ya kuja stani ilitokea Arusha. Okay. Nikiwa nafanya biashara ya duka la nguza mtumba. Mm. Na Maanaisha ngooza za mtumba kukata kukatabe sio kuchagua moja moja. Mm. Nakata bondi mwenyewe duka la langu mwenyewe. Hmm. lakini laango ya mtumba. Weni mtoto wangapi kwenu? Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia yangu. Na watoto wangapi? Tupo watu 4. Okay. Emjumbele bora. Kwanza unapendeza sana. Asante sana. Yewe mpendeza ehe. It looks amazing. <laughs> Demo wewe umependeza. Demo wewe ni mrembo, una rangi nzuri. Na tukiangalia dada wengi ambao wako sasa hivi na ile tabia ya kubadiri rangi. Watoto wa mjini. Kubadiri rangi, mtu anaona soko sasa hivi ni nyinga watu weupe, yanataka kuwa mweupe na yeye ni Kuna ile tabia sasa hivi pia ya kuongeza sehemu za baadhi ya mwili kama makalio, ipsi, ujapata wewe ushawishi. Sijapotea ushawishi kwa sababu naipenda ngozi na yangu pia ninaridhika vitu ndivyo nimepewa na Mungu. Siangalia kasoro zangu na kasoro ziane lakini mimi -hmm. nambogalizo kwa na muunda dukana kisuli lake mm. okay. kwa hiyo siwe nikamkosoa Mungu. Okay. Watazamaji wanatamani kufahamu Debora akiwa na hasira mara nyingi huwa anafanya nini kutuliza hasira zake? Nikiwa na hasira huwa na kutoka lile eneo ambalo limenifanya nikawa na hasira. Naenda sehemu nyingine then nikirudi nakuwa niko poa. Okay. Unaenda ga Yeah. Ni unatumia kile vichochoto ukiwa mahali pale kama sehemu ya stare. Yeah. Okay. Emtwaa Debora. mtoto? Yes, nina mtoto hakika. Hongera sana. Saidi atakuwa na gani? Ana miaka 7. Miaka saba. Yes. Fine. Tunakumbuka mwaka jana na 2021. Na Debora alivesha pete ya uchumba na kijana mmoja yeah. anaitwa Kelvin. Heu choombe. Mategemayo ya ndoa ni lini huyo na Kelvin? Mm. Sijui so, nikaangalia sana kuhusu muahusiano na kuhusu ndoa sifahamu chochote. Ila kipindi na Bishop Pete nilikuwa mm. ni siku ya birthday yangu na ilikuwa ni kama surprise. Mimi nilikuwa sijui chochote. Okay. Amekuja kuni surprise. Hiyo muzungako nakumbuka mwezi wa pili tarehe 10 mimi sikukwenda birthday. Mm. Ungisikiaje? Maana ile tukio waliyo kila mbadada ikifika ile stage yua anapagawa <laughs> wewe uko mm, nilijisikia vitu vingi. Nilihisi furaha ila nilijisikia, nilijisikia majonzi pia. Juu vinakuja vitu vinategemeana. Mm. Bana majonzi yetu vinategemeana. Mm. Mm. Ndoto ya kuolewa, kukaa kwenye ndoa ni ndoto ya kila binti. Kwa kwa upande wako ukoje? Kwa sababu tayari umeshavitoa pete. Ile ni hatua ya kwanza kabisa na ni big step tuseme kwa binti. Ni e mtu sasa wazazi li walilipokeaje na mpango wa ndoa ni milini yani hapo tutegemea elimi mpango wa ndoa ni ni mpango hmm. ili mpango wa ndoa ni mpango vile vile vyote vinaenda kwa atua wazazi li walilipokeaje swala la wazazi li walilipokea vizuri hmm. hmm. yeye still dating him bado anamdate huyo mtu ambaye ana pete <laughs> yeah. Why? Shida nini? Basitotokea understanding yeah. Tunatamani kujua sasa nini kilitokea, historia kidogo nini kilitokea mpaka kufikia hatua ya kuachana na jamaa. Okay. Kwa sababu inaonyesha hivi unajua mpaka mwanaume anaamua kufanya tukio kama ile mbele za watu kuzilishia uma kwamba nini ni mwanamke wangu. Ni kitu kikubwa sana, nini ambacho kilipelekea mpaka uka, uka breakup na jamaa. Sababu ni zipa sipo nyingi sana na sio kwamba kila mtu ambaye naenda kumvisha mtu pete mm. anakuwa na upendo ama kila sio kila mtu ambaye anachukua tu akisema kwamba hivi nataka nimoe mtu fulani mm. ama nataka nimtolee mtu barua mm. fulani mm. nataka awe mtu wangu mm. so watu wana kuna wengine wana nia ila vile ana kuna kitu anachohitaji akishapata basi um, Ile, um... kwa upande wangu mimi mm. sikujua yeye anadhani gani He, mini, kwa mtazamo kawaida unamwona ni mtu ambaye ana mzuri. nzuri mpaka ameamua kufanya vile alifanya ani, kwa kudhamiria iga sasa hiyo kila mtu ana anakuwa na misimamo yake ama kuna watu ambavyo wanakuwa amejipangia relationship mm -hmm. binti ama kijana mm -hmm. kwa nini kuna vitu ambavyo mimi ni, ni kwa sababu sija yani sija sija vipamo wake ndio hivyo mimi ambacho kupenda kwa Kelvin ukaona kabisa had deserve kwa ah. deserve Kevin hakuwa upendo na wewe. maana nimekwambia kwamba, yani kusema kwamba hana upendo nami. Sio kweli. Ana upendo. Hmm. Anopenda adat ila. Mila, kila mwanamke kama kila mwanamume mwana, ana mtu ambaye anamhitaji Ama katika mahusiano yake kuna vitu ambavyo anavihitaji na kuna vitu ambavyo havivihitaji. Okay. Yes. Mpaka sasa Debora tangu aanze kufanya kazi Stani umesha date na wanaume kama wangapi? <laughs> <laughs> Kwa nini <mene> nime <laughs> nimejisahau. Hata najaje <natuji> kujua. <laughs> Mtazamaji wa Stani TV sasa hivi anatamani kujua the way ambavyo muonekano wako wewe unajua kila mwanaume anatamani kuwa na mwanamke kama Debora. Nimtukanishi. So Debora mpaka sasa hivi. Kwa hivi ni shosh ambavyo anakutana navyo vipi ambavyo anavivuka na mpaka sasa hivi amesha amesha kuwa na mahusiano na wanaume kama wangapi <laughs> Spend iko ngapi tena kwa Salamasia Tunatamani kujua Debora tupe basi Kevin yanatosha Kevin yanatosha yeah. We have a lot of people ambao tunafahamu kwamba umeshawedit na okay fine hem kuna vyanzo vitu vya habari hapa Stent TV vimeshawahi kuripoti, vimeshawahi kupata baadhi ya matukio lakini mmojaapo pia ni moja ya tukio la fumanizi. Unalizungumziaje ile swala? Fumanizi la inaaje? Kwaamba ulishawahi kufumaniwa? Na nani? Na Kelvin ni wapi? Kwako? Hapana. Fine, tuambe basi swali chukuliaje tukio. Sijui nikareact nice. chochote kwa sababu ni kitu ambacho kija kwitokea. Kama ingekuwa kinanitwa kime nitokea, mm -hmm. ningeweza kuniizungumzie. Okay. Na okay, ulishao date na mume wa mtu? Yani, nijue kabisa ni, ni ameoa na mke alafu naye? Hapana. Mm. Na bila kufahamu kujua mshonini. Ikotokea okay. ba... lakini sorry mtu kutokea Yaani nilikuaje naikaaje mpaka ukaje ukafahamu mwishoni kwamba ah hii si sawa. Na ni mtu ambaye alikuwa ananihitaji, alikuwa ananipenda, lakini nilichotege na nitimizia. Lakini the first time ambapo tuliona, akaniuliza kwamba unapenda kuambiwa kweli mwana mpenda kuambiwa. Nikamwambia napenda kuambiwa kweli ila kulingana na kitu chenye. Mhm. Akasema unapenda unaweza ka Ukawa na mtu ambaye na mtu wake ukaweza kuvumiliana na kaishi naye ukijua ni mtu wa mtu nikamwambia hapana na mimi kile kitu ambacho ndio kilimfanya anifiche mimi kuniambia kwamba ana mtu natokea nikaja nikajua baadaye sawa unaweza kubeti na mtu ambaye anakuambia mimi nina familia nina mke na ninawana watoto lakini pia akupe nafasi wewe kwamba kuna vitu wewe unavyovihitaji labda kupewa kodi ya nyumba kupewa mahitaji yako yote yani z basic needs zote ambazo unakuwa unazihitaji wao kufanya hicho kitu? Hapana, yeah, hicho sijafanyi. Okay. Una rafiki anaitwa Octavina. Vyanzo vyetu vya habari vilipata hii kitu <laughs> na vikaleta kwamba Debora anarafikia rafiki anaitwa Octavina. Octavina na mahusiano na Joseph Kikali. Umembeleti huyu jamaa. ulikuwa jina na udhubutu kwa sababu ni rafiki ni, ni boyfriend wa rafiki yako ule wazaje sijaweza kuna chochote ambacho alikuofa maybe tufanye hivi then kuna kitu moja mbili tatu na ukawa kwako ina ni advantage hapana nini hmm. ambacho kilitokea hapa kati kwa sababu alikafika stage mpaka mazungumzo wewe na Octavina yakawa hakuna kama mazungumza labda sasa hivi nini ambacho kilitokea hapa nini nene natoa wakati alitokea na mi dio sasa namchukulia kama sherehe yangu mm. na mtoka mtu kwa sababu mm. alishowei ku na mdogo wangu kabisa wa damu so sio nika na mdogo wangu na ndio mwanao mdogo wako wa damu yes mdogo wako wa damu mdogo mtuto mdogo wa mdogo wakati huo akiwa na na, na, na Octavina na haja nae kabla ya hapo ameanza naye mahusiano na mm. mdogo wangu bado matokeo yake aka haongei naye pia mpaka sasa. Lakini hakata hamkua na mazungumzo mazuri kati yako wewe na na na Octavina. Niko. Sababu kubwa ni Joseph Kikali. Nini ambacho kiko hapa kati sisi watu kifahamu sasa watu wanahitaji kufahamu ni nini ambacho kiko hapa katikati. So kubwa ni kwa sababu tumekutana kule kwa Jose na yeye ilitokea misunderstanding kati ya Jose na Octavina. Ilivyochokea misunderstanding ina maana funguo aka hakanyaye sababu tunaenda tunaoenda sisi kule alivyokuwa bado na mawasiliano mazuri na Utavina mm. tulikuwa tunamkuta kule kila siku lakini kwa wakati ambao sisi mm. wenyewe wana misunderstand kwa hiyo tunapata tuna changamoto ya funguo sababu mara nyingi nikataba mm. za nyamala tuka tunaweka kule kwa hiyo funguo mimi kila siku mm. yani asubuhi niko nayo na jioni pia nipo nayo kwa yani tulichofanya mpaka asiongee na mimi changamoto ilikuwa kubwa sana kwa nini funguni ponayo mimi kila muda mm. hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ulipata nafasi ya kuzungumza na Octavina na ukamwambia labda hii si kweli ukweli ni ho hapa Yes, nilipata muda kuzungumza naye akanielewa alipokea vizuri ndio yeah, vizuri kwa sababu ujue, vile unavyokuwa unaishi na, na mtu mm. mm. kila rafiki baba na ushauri wake Mbona yeye yani yelef yeye mara nyingine alikuwa hayupo ama mara nyingine alikuwa anapewa tu maneno. Dopo leo anafungua amekuja nao asubiri amekuja nao jioni ana nafunga wewe umekaa hapa hivi anaonekana kama yeye ni mama mwenyewe mm -hmm. nyonga. Mbona. Mm Kuone -hmm. marafiki basi alikuwa akizungusha maneno. Hem yes. tu famish. Ni kitu gani ambacho nakimis kutoka kwa Kevin tangu mwachani mpaka sasa? <laughs> Yule unasema yeye jamaa ah kweli yani tulizungumza na mahali fara lakini kuna mali yani ukifika ukikumbuka unammiss si kitu ambacho naachana naye naachana kwa vita na haipendezi sasa emtu ambe ni kitu gani ambacho kimisi kutoka kwa Kelvin upendo wake tu upendo tu yeah kwa nini msirudiane kama tayari unatambua kwamba mchizi anakupenda kwa nini msirudiane siwezi kwa sasa kwa sasa huwezi kwamba una mahusiano yako mengine. Hapa. Tangu muachane mpaka sasa hivi kuna muda gani hapa kati? Muda miezi ni ngapi? Muda mwingi.